هذا الحلا واللذنه هذا يا زينها يا زينها صوت يصدح عن الفرح في كل لينك زالها واتبسمت وتبسمت مطلع سنايا مثل الجمر يوم ظهر فوق اشتركوا و جمالها عادية السارية حتى <تصفيق> الحلا واللفلا يا زينها يا زينها صد الصدح اما الفرح من فوقها نزالها لين نقفلت وتبسمت أطلع سنا يكوينها مثل القمر يوم الظهر فوق العلا منزالها شاف احساسها وافعالها خجل مثل العسل نسلها من عينها الرشيق خد لا يقلها منها تغاشم سنها عطاها نهار خمسة